کر رہے ہیں آپ ہم سر وہ تھوڑا سا سکول کا ہومورک بچا تھا یہ سکول ہے کہ کا گھر ہے جو آپ اکیڈمی کا کام یہاں پہ کر رہے ہیں آپ بس سر کہہ رہے ہیں آجا چلے آیا بیٹا کپڑے چینج کر لو میں تمہارے لیے کھانا بنا لیتی ہوں بیٹا اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا اگر میرے ایسے کیسے نمبر آ سکتے ہیں سارے سوال ہی کر اتنا کام دے رہے ہیں اتنا کام دے رہے میں کس طرح جاؤں اکیڈمی کا کروں میں اسکول کا کروں مجھے نہیں سمجھ آ رہا تم پڑھتے کہ نہیں ہو تمہیں سمجھ کی نہیں آتی کل کا تم نے نوکری ڈھونڈنی ہے گھر چلانا है کیسے ہوگا سب کچھ مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں لگتی میں تو جا رہی ہوں سمجھا بیٹا پڑھائی ہر کچھ نہیں ہوتی کھیلنا بھی چاہیے کیونکہ تمہاری ماما خوام خواہاں اے ٹینشن لے لیتی میں تمہاری ماما کو سمجھاؤں گا کہ اس کو اتنا ڈانٹ ڈانٹا کریں ابو آپ اب صحیح کہہ رہے ہیں میں پاما کا پڑھائی کو اپنے اوپر حاوی کر رہا تھا آج سے میں گیم اور پڑھائی دونوں میں ایکول بیلنس رکھوں گا اچھی بات ہے بیٹا ایسے ہی کرنا